بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عالم عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں جس میں ہنڈریڈ ٹو ون ایٹی کی آیات میں نئی امت مسلمہ کا تسکیہ نفس جس میں جن چیزوں سے بچنا ہے غلو نفسیاتی غلامی فرقہ پرستی سے بچنا ہے پھر صحابہ کرم رضی العن پر رسپانسبلٹیز دی پھر جنگ عہد کی بات تھی جو پچھلے لیکچر میں آپ پڑھ رہے تھے یہی آج ہم جاری ہے یہی سوال کہ جس میں یہ سوالات ہیں کہ جناب یہ جنگ میں یہ کیا معاملہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم نے جب یہ اسٹڈی کی تو پتہ چلا تھا کہ جنگ عہد میں ایک خاص ٹائم میں کچھ مشکلات آئیں تھی اور اس جنگ کے نتیجے میں تب بھی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پھر بھی یہ کرتے رہے جنگ میں اور تب یہ ہوا کہ یہ نکل کے خود جو کفار تھے وہ بھاگ کے ادھر آ گئے یہاں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے دوبارہ آ کے بھی انہوں نے اور صحابہ کرم بھی زخمی تھے سب نے آ کے پھر بھی آئے تب بھی انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ یہ چھوڑ کے کفار سب بھاگ کے مکم کرما واپس چلے گئے تھے. اس وقت جو سوالات ذہن میں آئے تھے اس کو پھر بہت تفصیل سے بتایا کہ جناب یہ اس نوعیت کی یہ جنگ ہوئی اور یہ معاملات ہوئیں تو یہ ایسا سینریو ہے پورا پڑ چکے کہ اس طرح یہ ایک پہاڑ ہے جنگ ہود یہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی اور یہ اور یہ اس طرح سے یہ خاص اس کے ایک پہاڑی تھی جہاں پہ کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ چھوڑ کے آ تو پیچھے بیک سے جو ایک حصہ جو ہے دشمن کا وہ بھی آ گیا اور اس طرح سے یہ جنگ میں کچھ مشکلات آئیں تھوڑے ٹائم کے لیے اور اس وقت ان غاروں میں صحابہ کرام نے کچھ یہاں سیکورٹی اس طرح سے کی اور تب یہ لوگ چلے گئے تھے چلے گئے تو پھر یہ خود بھاگ کے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے تو, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورٹین کلومیٹر دور جا کے یہاں ایک ہوا معاملہ تو تب ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی اور چھوڑ کے چلے گئے تو یہ صورت یہ اب منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ جناب یہ تو کہتے ہیں کہ رسول ہیں تو لازمی فتح ہوگی تو یہ تو جناب یہ ہوا معاملہ اور ایسے بڑے سوالات آئے کچھ مخلص صاحبہ کے ذہن میں بھی آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ آپ سوال ہی نہ آئے ذہن سوال تو آئے گا اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ سوال کا صحیح طرح سے جواب دیا جاتا اب یہ دیکھیے یہی ام تعالیٰ کر رہے ہیں کہ منافقین نے کیا پروپیگنڈا کیا اور اس کا اللہ کے جواب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسرحمت جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ثم انزل علیکم من بعد الغمی امنتاً نعاث نعاثَ یخشا طع فتم کم قد طو انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يغفون في, في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا کلؤ کن تم فی بوت کم لرز الذینہ قطب علی ملقت اللہ مداج اہم ولیب طلی اللہ معافی صدور ولی مَحسا معافی قلوب کم ولا علی مم بذات صدور اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا ایک ایسی نیند کی صورت پہ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان معاملات میں ہمارا ہی کوئی حصہ ہے ان سے کہہ دو کہ تمہارا معاملہ اللہ ہی کے اختیار ہے وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہتے تھے اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح نہ جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا اس کو پرکھے اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کے جانتا ہے تو یہ منافقین نے تو خیر جنگ سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ جی شہر کے اندر ہی رہ کے ہم سیکورٹی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا کہ اب جو نئے ایمان لائے ہیں وہ سب صحیح طرح سے جہاد کرنا چاہ رہے تھے آپ نے کہا کہ نہیں بھائی باہر کھلی جگہ پہ ہم کرتے ہیں تو تب ان منافقین نے پہلا کام تو یہ کیا کہ جناب جنگ میں ساتھ ہی نہیں کیا نا کہ ان کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سیکیورٹی کریں گے انہوں نے نہیں کی اچھا پھر اب جو آ گئے تھے جنگ میں وہ منافق نہیں تھے لیکن ابھی پوری طرح ان کا ایمان واضح نہیں ہوا تھا ابھی تک صرف یہ ایک صورت حال تھی کہ چلیں جی ایمان تو ہے لیکن ابھی اس کی کوالیفیکیشن اس کو بالکل اچھی کوالٹی کے ساتھ ایمان ابھی نہیں آیا تھا تو ان میں تھوڑی سی وہ جاہلیت کی یہ گمانوں میں یہ آنے لگی ہیں جی یہ کیا یہ جی خدا کا کیسے آ گیا معاملہ یہ کیا معاملہ تو یہ آ گئے تھے اور منافقین کا پروپیگنڈا بھی ان کے ذہن میں آ گیا تھا تو یہ متاثر تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی دیکھو اگر اللہ نے تمہیں موت دینی ہے تو تم چاہے گھر میں بیٹھے ہو تب بھی آ جائے نہیں بچ سکتے تھے اور اللہ نے تمہیں بچانا تھا اس لیے اللہ نے نہیں مارا اور ان کو پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں الگ الگ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ منافقین بھی الگ ہو جائیں اور مخلص صحابہ جو وہ بھی الگ ہو جائیں تو مقصد تھا تو تعالی یہ تھا تو تعالیٰ کا آبجیکٹو یہ تھا اچھا بہت عرصے بعد پھر منافقین کو بھی سمجھ میں آگے وہ بھی ایک سچے ایمان میں بھی لے آئے لیکن ٹائم ان کو لگا کافی اور اسی طرح جو بیچ کے لوگ تھے ایک تو ہے نا کہ 100 منافق وہ تو خیر وزی مارے گئے جو درمیانے لیول کے تھے کوئی سیونٹی پرسینٹ منافع کہہ لیں یا ففٹی پرسینٹ یا تھرٹی پرسینٹ تھے وہ آہستہ آہستہ آہستہ صاف ہوتے گئے ایمان ان کے اندر آنے لگا تو انسان کو ایک دم ایمان نہیں آتا اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے کبھی ہو سکتا ہے پانچ سال دس سال پندرہ بیس پچیس سال بھی لگ سکتے ہیں آپ کو شاید ایکسپیرئنس ہوا ہو کہ خود اپنے اندر بھی ایمان اتنا واضح نہیں ہوتا لیکن ہوتے ہوتے کوئی ایج کا ایسا ٹائم آ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہوں ففٹی سکسٹی کی ایج میں جا کے ایمان آ جائے ایسا بھی ہوتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جلدی آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس زندگی میں اسی طرح اس منافقت کے ساتھ بھی ہمیں زندہ رکھتا ہے تاکہ ہمیں ٹائم مل جائے تاکہ ہم پھر ایمان لیں تو یہ حقیقت اس کے بعد پھر فرمائیں یہ اسی پراپر کے بارے میں ان يوم اَ اللہ طومق یوم تقلج انش انمس تذلََََََََََََََََََََشوان ببا دما کا ثبو ولقن ان الله غفور اللہ <حلی> تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی یہ لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعد کرتوتوں کی شامت سے شیطان نے ان کی قدم ڈگمگا دیا تھے تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا وہ بڑا بردبار یعنی وہ ایمان ابھی لا چکے تھے ابھی وہ ابھی وہ کوالٹی نہیں آئی تھی ایمان کی تو تب یہ ہوا تھا کہ ان کی جو قدم ڈگمگا گئے تھے کہ جس وقت یہ ایک زبردست قسم کا حملہ بیک سے بھی اور سامنے سے بھی آ گیا تو تب یہ بہت سے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی، ٹھیک ہے کہ تم ایک ہنڈریڈ پرسینٹ کو منافع نہیں تھے تم میں کوئی کچھ حصہ تھا بھی ایمان واضح نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دی یہ بھی بتا دیا یا یوحلزین کفر وقال <سؤال> ایزا دربو فل <سؤال> او اوقانو غز غزل یمیت ما و اللہ مات ملون بسی ایمان والوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو ممکن ہے اور جن کے اعزا و اقربا کبھی سفر میں جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے اور نہ حقیقت ہے یہ ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی مارتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کے نگاہوں میں یعنی یہ پروپیگنڈا تھا کہ جو اہل ایمان تھے کہ جو ابھی وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے تھے تو ان کے رشتہ دار وہ ابھی مکہ میں تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ یہ میسج ضرور اپنے رشتہ داروں کو کہتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے یہ دیکھو یہ مرے گئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں بھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو کہ یہ آزمائش ہے جو اللہ نے کی ہے تمہاری اللہ جب چاہے زندگی دے جب چاہے مار دیتا کوئی اس کی تم نے فکر نہیں کرنا تو اس طرح سے یہ ہوا کہ انہیں صحابۂ کرام رضی النوم کا دل وہ بھی مطمئن ہونے لگا اور یہ جو پروپیگنڈا جو کچھ ان کے رشتہ داروں نے کیا جنہوں نے جو باتیں کی تو سب ان میں واضح آنے لگ گئے اس کے بعد پھر فرمایا یا جو <صورت> الزینظین فارقل او دربل عربی لو حضان ان دنام ما ماتو ب ما قطیلو یج اللہ ذالکا حسر تنفی قلو بہم وَلّ یقی و یمی تو و اللہ بسی ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو منکر ہے اور جن کے ذور اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کی موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے یہ اس لیے کہ اللہ ان چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی مارتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اللہ کی نگاہوں پہ ہے تو یہ کنفرم رہے یہ دوبارہ میں نے اس عاہد کو کر دیا کہ ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے کہ یار ہمارے بھائی شہید ہو گئے تو یہ موت ویسے ہی آنی ہوتی لیکن اس جنگ میں بھی جہاد میں بھی شہادت آ جائے تو وہی تو سب سے آئیڈیل ہے تو یہ ہو جاتی تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے تو آپ پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو نہ مانیے گا پھر فرمایا ولا قطل تم فی سبیل اللہ او متمر اللّہ رحمۃ خیر یجماؤں اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. بلا ان متم او قطل تم لا لا إِلَ اللہ توحر اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بحر اللہ ہی کی طرف ہے یہ دیکھ لو کہ اس دنیا میں تمہیں ٹھیک ہے کچھ بینیفٹ تھوڑا سا مل جاتا ہے تو اس کو تم یہ نہ سمجھنا یہی سب کچھ ہے اصل بینیفٹس تو آخرت میں تمہیں ملنے اس سے دیکھیے کہ آپ ہمیں اگر آپ کمپیئر کریں صحابہ کرام کی لائف سٹائل کو اور اپنی لائف سٹائل سے تو کتنا فرق ہے کہ اس وقت ان کو بڑی بیسک چیزیں ملتی تھیں اب ہمیں بہت کچھ ملا تو یہ ایک سیمپل ہے جو ہمیں مل گیا کہ اس سے بھی کئی اچھی کوالٹی کی ہمیں چیزیں اور جنت میں ملنی تو اس لیے تیار ہو جائے تو اس میں اگر تم شہید ہوگے بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے تمہیں اس کا زیادہ بینیفٹ تمہیں ملنے والا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر کے بتا بھی دیا اور پھر ان منافقین کو مزید یہ بھی فرما دیا فبیما رحمت من الله لن طلح ولو للو کنتا فدن غلیز القلب لا لن فدو من حلكہ فو ان ہوں وسط فرم وشاور ہوں فل عمري فائضا عظمتا فتوقكل اللہ الله حب المتوكل اے رسول سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے اگر آپ درشت خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے اس لیے ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے مغفرت چاہیے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیے پھر جب فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ جی آپ بہت نرم مزاج آپ کا ہے بڑی محبت سے ملتے ہیں سب کو کرتے ہیں اگر آپ کا سخت دل ہوتا تو یہ سب ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں تو فرمایا کہ آپ پھر بھی ان کی درگزر کرتے رہیے ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیے اور جب کوئی دنیاوی جو بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ان کے مشورہ بھی لیجیے سے یعنی اس سے یہ مل گیا کہ چاہے وہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ بھی آپ سب صحابہ سے مشورہ لیا کریں تبھی اس کی بیس پہ ڈسیزن لیا کریں اور اللہ پہ پھر بھروسہ تو توکل اللہ اللہ پر توکل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اچھا رزلٹ دے گا انشاءاللہ تو یہ بتا دیا اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے سب سے مشورہ ضرور لیا کرتے تھے اور پھر خلفۂ راشدین بھی یہی کرتے رہے کہ جو بھی ڈسیجن ہے تو اس میں یہ مشورہ ہی لیتے تھے تو اس میں حکم ہوا کہ جو ڈیسیجن ہے مل جل کر مشورہ لو اور پھر اسی بیسس پہ ایک ڈسیجن لو اب خود آپ کو شاید یاد ہو کہ حضرت عمر تعلیم کے زمانے میں ایک بہت بڑا مشورہ یہ ہوا تھا کہ جب اتنی بڑی زمینیں یہ فتح میں آئی ہیں جو بڑی ایگریکلچرل ایریاز تھے تو اس وقت یہ پوچھا گیا کہ جی اس کا کیا کریں کہ کیا جن لوگوں نے فتح کیا تو کیا انہیں کو زمین دے دیں یا اس کو ہم حکومت کے اس میں کریں تاکہ وہاں سے جو جو بینیفٹ آئے سب لوگوں کو دیا جائے تو اس میں ایک بہت سارے صحابہ کرام وہ اکٹھے ہوئے اور چھے دن تک یہ آپس میں مشورہ کرتے رہے ڈسکشن کرتے رہے اختراف کرتے رہے پھر حضرت تمہارا دل و کہا کہ بھی دیکھیے خود اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ جو مجھے یہ لگتا ہے یہ جو سورہ 59 ہے اس کو آپ پڑھیے گا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سب لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے تو سب مان گئے اور پھر ڈسیجن ہوا اور پھر یہ سارا بینیفٹ ہر انسان کو ملنے لگا تو دیکھیے اس طرح کے بھی مشورے اس طرح سے صحابہ کرام میں بھی ہوتے رہے اس کے بعد پھر یہ فرمایا ان اِن سرکم اللہ فلاح غالب القم فعین فعین یخ ذلقم فمن ذلزیم من بادی واہ فلی تو ایمان والوں اگر اللہ تمہارے مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا اور تم وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اب یہ ایمان ہمارے لیے بھی ہے اور جو جو نئے ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے اس وقت بھی تھی اور آج بھی یہی ویلڈ ہے کہ اللہ ہی توقل ہمیں کرنا ہے وَمَقَانَ لِنَبِيٍ أَن یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بد کی ہے ہرگز نہیں یہ کسی پیغمبر کی شایان شانی نہیں ہے کہ بدخواہی کریں اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخاہی کے ساتھ ہی حاضر ہے پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی یہ منافقین کا پروپیگنڈا تھا کہ جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد خی کر لی آپ نے تو جی یہ فرمایا تھا کہ آپ ہماری سیکیورٹی کر لیں گے تو یہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سکیورٹی کی ہے اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا اور یہ جو مشورے کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگوں کو منافقین کو بھی کرتے تھے اور میجورٹی کا یہی تھا کہ نہیں جناب یہ باہر مل کے جنگ کریں اس لیے چلے گئے تھے تو یہ تم نے اس وقت بھی پراپر گنڈا اس وقت بھی کیا اور اب بھی کر رہا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اچھا یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک یہ ہے کہ یہ جو مشورہ ہے مشورہ یہ نہیں کہ بس کہہ دیں اور بس سن لیں نہیں جی بلکہ اصل ڈسیزن میکنگ یہ پس میں مشورے کی بنیاد پر ہو اب اس کے جو ہے فورٹی ٹو اس میں آپ خود پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ امرہم شعرا بینہ ہوں کہ آپ کو مشورے کے ساتھ ہی ڈسیزن لینے تو اب آپ چاہے کسی پارٹی میں ہوں کسی آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو اگر تو آپ سب مل کے مشورہ کر رہے ہیں تو پھر آپ قرآن پاک کے اس پر عمل کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اب آپ کے لیے آپ خود اور میں بھی اپنے لیے یہ خود یہ سوچ لیں کہ ڈسیجن ہم کیسے لیتے ہیں اور کیسے معاملات کو چلاتے ہیں اس کے بعد اہل ایمان کے بھی جو کویشچن آنسرز وہ بھی کیے گئے افا متبا ردوان اللہ کمائی کمم کمان با بحتمن اللہ جہن و بسل مسیح پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزک ہے وہ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا یہ بتا دیا کہ بھی جو خوشنودی اللہ کی کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کوئی سدا نہیں وہ جو خدا کی ناراضی کے لیے لوٹے گا اس کو سدا ہے یہ بتا دیا کہ اس لیے بے فکر ہو تمہارے لیے جو شہادت ہے اس میں بہت بڑا اجر تمہارا فوراً شروع ہو رہا ہم دراجات اللہ وَلّ بصیروم اللہ کے نزدیک اس کے درجے الگ الگ ہوں گے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ بھی بتا دیا رزلٹ یہ ہے لقت من اللہ علمین رسول انفسم یتلو علم آیاتی و یزکی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ علی محمول کتابہ مِن قَبْلُ لَفِي قبل الفیع <مُبِي> اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلیٹیز بھی بتا دی گئیں. یہ وہی ہے جو صورت البقرہ میں بھی یہی آیت ہے یہاں پہ بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو اس کی آیتیں انہیں سناتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے یعنی اب خود صحابہ کرام جو عرب لوگ تھے یہ خود انہی میں سے کہ رسول آئے انہی کے قوم میں سے وہ آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں پھر تسکیہ کرتے ہیں تسکیہ کیا ہے کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ہر ایک کی جو نیکیاں ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی ان جو غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں ان کے نام پہ نہیں بلکہ اوور آل لے کے بتاتے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی میری غلطی ہے پھر اس کے بعد قانون اور حکمت اب یہ کیا ہے یہ عربی میں الکتاب اب الحکمہ کتاب جو ہے الکتاب یہ عربی میں ایک تو بک بھی ہوتا ہے اس کا مطلب اور ایک یہ بھی ہوتا ہے قانون بھی کہ پرانے زمانے میں بھی یہ بکس کی شکل میں یہ قانون ہوتا تھا تو اس کو بھی الکتاب کہا جاتا تھا تو یہ اس معنی میں کہ اللہ کا قانون یعنی شریعت کے احکام یہ yeah. ہے اور پھر الحکمہ حکمت کیا ہے کہ شریعت کے علاوہ اور کچھ ہے دین میں ایک تو اللہ کا ایمان اور دوسرا ہے ہمارا ایتھکس تو یہ حکمت تو یہ پڑھاتے ہیں اللہ کے رسول یہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ ان کو پڑھاتے رہے وہاں سے ہمیں قرآن پاک ملا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں مل گئی ان سب کو پڑھیں تو آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے کہ اللہ کا قانون اور حکمت کیسے پڑھاتے رہے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹریننگ یہ کس طرح کرتے تھے کیسے ایجوکیشن کو چلاتے تھے کیسے مانگنا تھا اس کو آپ پڑھیے اس کو آپ میرے یہ تہذیبی تاریخ جس میں ایجوکیشن کی ہسٹری بھی میں نے لکھ دی ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے تو اس میں یہ آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم اللہ کیسے پڑھاتے تو یہ سچویشن ہوئی اور اس کا رزلٹ ہم پہ آیا کہ ہم پہ بھی ایجوکیشن آتی ہے اب دیکھ لیجئے کہ اگر اسی قانون اور حکمت پہ صحیح طریقے سے قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق تو پھر صحیح ہے اور اگر اس کے علاوہ کچھ معاملے چل رہے ہیں تو پھر ان سے بچے تو یہ اصل چیز ہے تو یہ اصل میں رسپانسبلٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا اللہ تعالیٰ کی پرانی کتابوں کو پڑھ لیں توات کو تو وہ پورا قانون اور انجیل کو پڑھ لیں تو وہ حکمت ہے کہ جس میں ایمان اور ایتھکس یہی تفصیل ہے اور اس کو آپ سٹڈی کریں قرآن سے سیم آپ کو ایک ہی ارشادات آئیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات سیم وہی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انجیل جو ہے یہ بائبل کی جو چار بکس ہیں ان چار بکس میں حضرت عیسیٰ مو... علیہ السلام کی سیرت ہے اس سیرت میں جہاں جا حضرت عیسیٰ علیہ السلّام کے لیکچرز آتے ہیں وہ اصل میں انجیل ہے وہ پڑھ لیں اور تو رات آپ کو یہ پانچویں بک اس میں پورا قانون ہے. وہ پڑھ لیں تو اس کی شریعت بھی وہی ہے ایمان بھی وہی ہے فکس بھی وہی ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون ایک ہی دین ہے پورا پھر صابہ کرم کو یہ بھی بتایا اولہ اصابت کم مصیبت القط اسب تم مصلحہ کل تم فسکم ان اللہ علیہ کو لشین کا اور ہاں جب ایک مصیبت نہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے جنگ بدر میں تم نے انہیں پہنچائی تھی تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ ان سے کہہ دو کہ اے رسول کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت ہے و ماںکم یم الطال جمعانی فبیز نلّہ ولی علم اور مزید ہے کہ جب دونوں فوجیں بھڑی تو ان دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کی اجازت سے آئی اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کی ہی ان کو بھی واضح دکھا دے کہ جو سچے مومن تو یہ مقصد تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشکلات کچھ ٹائم کے لیے جنگ حد میں دی اور جنگ بدر میں دیکھو تم نے کس طرح سے الٹا دیا تھا ان کی کوئی ایک ہزار تھے اور تھری ہنڈریڈ تھرٹین صاحبہ تھے اور انہوں نے کیسے الٹا کے ان کے سیونٹی لیڈرز جو ہیں مار دیے تھے اور سیونٹی رہ گئے تھے اور ان کو قیدی کر دیا تھا باقی بھاگ گئے تھے تو یہ نتیجہ تھا تو دیکھو اور عہد میں بھی یہ ہوا کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے مشکلات آئیں صحابہ کرام کو اور یہ صرف اس لیے تھا کہ سچے مومن بعض سامنے آ جائیں اور جو منافقین ہیں یا ابھی کوئی ففٹی مومن ہے تو وہ خود بھاگ گئے چلے گئے اور پھر بعد میں انہوں نے توبہ کیا اور وہ بھی ٹھیک ہو گئے تو یہ رزلٹ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ تھا اس کا اس مصیبت ہے. اور پھر ہوا یہ کہ تب تو جو کفار تھے وہ آسانی سے مدینہ فتح کرتے کچھ بھی نہیں کیا وہ گئے تو یہ بھی رزلٹ ہوا پھر اس کے بعد یہی کوشچن آنسرس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے ولی علم اللہ نا فکو وکیل تعلّل سبیل اللّہ ابت فرو قول قطال لطبا ناکم ہوم لل قفری یوم اقرب من لمان یقول افواہ ماں لئی صفی قلو بہم و اللہ عالم اور ان کو بھی جو ابتدائی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے وہی کہ ان سے کہا گیا کہ آو اللہ کے راہ جنگ کرو یہ کم سے کم اپنے شہر کی ایک سیکیورٹی ہی کرو تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے وہ ان وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے کہ ان کے دل میں نہیں تھے اور اللہ خوب واقف تھا اس سے جو وہ چھپائے ہوئے تھے کہ جی اس ٹائم جب جنگ ہوئی کہا کہ چلو تم سیکورٹی کر لیتے وہ کہا جی ہم تو سوچا تھا جنگ نہیں ہوگی پتہ ہوتے تو ہم بھی آتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے دل میں تمہیں پتہ تھا کہ جان گئے لیکن تم نے جان کے کی, کی تو تم کفر کے قریب تھے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ کافر ہنڈریڈ پرسینٹ شید نہ ہو ہو سکتا ہے کوئی ایٹی نائنٹی ہو تو یہ حالت تھی تمہاری پھر آہستہ آہستہ ان کو بھی سمجھ آ گئی وہ بھی پھر مخلص ایمان لے بھی آیا لیکن ٹائم ان کو کافی لگا اللہ زین قالخواہ نہیں ہوئی وقاد لنا ماں کتیلو کل فت انفسی کو مل ان, ان تم وہی جو بیٹھے تھے بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے تو ان سے کہہ دو کہ اچھا اب اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو دیکھ لو ابھی موت تم نہیں بچا سکتے کر کے دیکھ لو یہ آپ بھی کر لیں میں بھی کر لیتا ہوں کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دیں تو نہیں ہوتا تو اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے کچھ ابھی ایسے جس کو کہہ سکتے ہیں شاید 50% ہی منافق ہو ابھی تو کچھ ایمان ہے ان میں تو وہ آ تھے جب پھر نکل بھی آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی تبصرہ کر دیا بتا دیا مقصد صرف یہی تھا کہ جناب تمہاری سچویشن یہ تھی تو یہ تھا اس کے بعد اگلے کوشچن آنسرز ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں کنٹینیو ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے بلا تکلف آپ ای میل کر لیجیے گا مبشر نذیر ون زیرو زیرو ایٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ